Us trobeu a l'entrada del parc d'atraccions de Montjuïc, un parc que va ser inaugurat l'any 1966 i va tancar portes l'any 1998. Davant vostre tenia un bolet que reja aigua. Per entrar al parc calia mullar-se la mà per posar-se una calcomania que servia d'entrada. Aquest bolet està fet amb malla de galliner empaparada amb paper de diari.